અરે રાહુલ રાહુલ રાહુલ હોય છે લગોતર પાલડી મસોડી ઝોપડી બીલીય નથી મારા સ્વરૂપે છે રાહુલ ભાઈ દુનિયા તાપમાન સુધી યા મગોતું એ તું તકોતું સની હવા રગોતું એ દેગોતું પણ બપોરી વિરાયે મળી ગયો પણ બપોરી વિરાયે ये माता मोरी माता मोरी माता मोरी माता मोरी चार चार जुगणी जोग माया